בסרטון הזה נחשב את השדה החשמלי שיוצר משטח אין סופי שטעון באופן אחיד במרחב. למה לחשב דבר כזה? דבר ראשון נראה שהשדה החשמלי יוצא קבוע, שזה כבר מגניב בפני עצמו, וחוץ מזה זה יש אימושי בהמשך כשנדבר על לוחות מקבילים וקבלים. תמיד בספרי פיזיקה מניחים מראש שהשדה בקבל ובין לוחות מקבילים קבוע בלי להוכיח. עכשיו אנחנו נוכיח את זה, וכל מה שנצטרך זה לחשב את השדה של לוח טעון אין סופי. אז בואו נסתכל מהצד על הלוח, את שלנו, כדי להבין את הבעיה. בואו נאמר שזה הלוח, הנה, ועל הלוח יש צפיפות מטען סיגמא. מה זה צפיפות מטען? זה פשוט כמה קולונים ליחידת שטח. צפיפות מטען שווה למטען ליחידת שטח. זה סיגמה. אז אנחנו אומרים שללוח הזה יש צפיפות מטען אחידה. לפני שאנחנו מתחילים לצלול על המתמטיקה, אם הגעתם לסרטון הזה מרשמת הסרטונים של חשבון דיפרנציאלי, אולי עדיף שקודם תראו כמה אה, סרטונים על אלקטרוסטטיקה. זה יהיה פשוט בשבילכם. אם הגעתם לסרטון הזה מרשמת הסרטונים של פיזיקה, ולא למדתם חשבון דיפרנציאלי, עדיף שלא תצפו בסרטון, כי לא ממש תצליחו להבין. בכל מקרה, בואו נמשיך. אז שוב, זהו שממשיך بكل כיוון ואפילו יוצא מהמסך, כן? וזהו מבט צדדי שלו. בואו נאמר שיש מטען נקודתי Q שנמצא כאן. Q, נסתכל רגע על הנקודה הזו. בואו נאמר שיש לי שטח כאן על לוח, וננסה לחשב או לחשוב מה תהיה ההשפעה שלו על המטען הנקודתי. טוב, דבר ראשון, בואו נגיד שזה חלקיק בגובה H מהלוח. אני רוצה לצייר את זה. זהו H, ובואו נאמר שזו היא הנקודה שממש מתחת למטען שלנו, אז המרחק כאן הוא R יחידות. אז דבר ראשון, מהו המרחק בין החלק הזה של הלוח למטען הנקודתי שלנו? מהו המרחק הזה? אני אצייר אותו בבורוד. מהו המרחק הזה? טוב, בשביל זה יש לנו את משפט פיטגורס, זה משולש אישר זווית, ולכן זה של הצלע הזו בריבוע ועוד הצלע הזו בריבוע, אז זה הולך להיות שורש של H בריבוע ועוד R בריבוע. אז זה הולך להיות המרחק שלנו, המרחק בין האזור הזה למטען הבוחן שלנו. עכשיו בואו ננסה לקבל קצת אינטואיציה. אם זה מיתן חיובי, מיתן בוחן חיובי, וזהו לוח עם מטען חיובי, הכוח מה יהיה רדיאלי ופונה חוצה מהלוח, כך שזה יהיה... תנו לי לצייר את זה בצבע אחר, כי אני לא רוצה שנייה. זה יהיה בכיוון הזה, נכון? אבל בגלל שזה לוח אינסופי בכל כיוון, תמיד תהיה נקודה אחרת בלוח, שהיא בצד השני שלו, והכוח האלקטרוסטטי שהתאפעיל יהיה זה. נכון? עכשיו אתם רואים, בגלל שזה לוח אחיד וסימטרי בכל כיוון, רכיבי ה-X של הכוח יתבטלו. וזה יהיה נכון לגבי אה, כל נקודה על הלוח. הוא אין סופי. כי אם נבחר כל נקודה על הלוח, ועכשיו אנחנו, אנחנו מסתכלים עכשיו על הלוח מהצד, אבל אם נבחר כל נקודה על הלוח, וזה מבט מלמעלה, אז אם זה מבט מלמעלה והלוח ממשיך אה, בכל כיוון, וזה בערך איפה שהמטעד שלנו, ואם נגיד, אה, טוב, זו היא נקודה על הלוח, ויהיה לרכיב y כלשהו, וזה ממבט מלמעלה יוצא מהמסח אבל יש הרכיב X רכיב X של הקוח שמפילה הנקודה הזו יתבטל וזה קיטמיד אפשר למצוא עוד נקודה על הלוח שנמצא בצד השני שלו ורכיב ה X של הקוח האלקטרוסטטי שלו יבטל את זה של הנקודה הראשונה אם זה ברור אז זאת דרך דרך מסובכת להגיד שסך כל הקוח למטען יראק כלפי מעלה נראה לי שזה אמור גם להישמע הגיוני שכל רכיבי ה-X של הכוח האלקטרוסטטי בסופו של דבר מתבטלים, כי הרי יש לנו אינסוף נקודות בכל צד של המטען. אז עכשיו, אם הבנו את זה, במה צריך להתמקד, בואו נראה. טוב, פשוט צריך לחשב את רכיב ה-Y של הכוח האלקטרוסטטי. אז מהו רכיב ה-Y? אז בואו נאמר שהנקודה הזאת כאן... ואני אמשיך להחליף צבעים. אוקיי. Um, okay. בואו נאמר שהנקודה הזו, ושוב, זה מבט מהצד. אם הפעילה, uh, השדה שלה בנקודה הזו هو E1, וזה יהיה שלו. E1. עכשיו אנחנו שואלים, מהו רכיב ה-Y שלו? מהו הרכיב בכיוון הזה? טוב, ברור שזה פועל למעלה עם שני המתענים חיוביים. מהו רכיב ה-Y? אז מה זה? טוב, אם היינו יודעים את תטא, אם יודעים את הזווית, רכיב ה-Y או מלא, היה השדה החשמלי כפול קוסינוס, מטה, קוסינוס תטא. קוסינוס הוא הצלע ליד חלקי היתר, אז היתר כפול קוסינוס תטא שווה לצלע ליד. אז אם אנחנו רוצים לחשב את הרכיב האנכי של השדה, פשוט צריך להכפיל את עוצמת השדה בקוסינוס תטא. אז איך אנחנו מוצאים את תטא? טוב, התתה הזאת היא אותה תתה מהסרטונים של טריגונומטריה, נכון? אז מהו קוסינוס תתה? קוסינוס הוא הצלע ליד חלקי היתר, נכון? קוסינוס תתה שווה לצלע ליד חלקי היתר. אז אם צריך למצוא את הזווית הזאת, שהיא כמו זאת כאן, מהי הצלע ליד ומהו היתר? זות הצלע ליד, וזה היתר. אז מה קיבלנו? קיבלנו את רכיב ה-Y של השדה החשמלי, שמפעילה חתיכה קטנה מהלוח שלנו. רכיב השדה בכיוון Y. נסמנו אותו עם 1, כי זה מייצג רק רק חלק קטן מהלוח. נכון? ושווה שווה של השדה החשמלי, מהחתיכה הזו, כפול קוסינוס תטא, ששווה לעוצמת השדה החשמלי, כפול הצלע ליד, כפול הגובה, חלקי היתר, כלומר חלקי שורש H בריבוע, חלקי שורש H בריבוע, ועוד R בריבוע. בסדר גמור. אז עכשיו, בואו נראה אם אפשר למצוא את עוצמת השדה החשמלי, ולהציב אותה בנוסחה הזו, שתיתן לנו את רכיב y של השדה שמפעילה החתיכה. למעשה, אנחנו נחשב את עוצמת השדה רק מהנקודה, אה, לא רק מהנקודה, אלא מטבעת שמקיפה אותה. אז בואו נצייר לכם את זה, מנקודת מבט קצת יותר אה, ברורה. שוב, אז זה הלוח האינסופי שלי, ואני מצייר את זה בצהוב, כי גם את המקורית בצהוב. זהו הלוח האינסופי, הוא המשיך כיוון. והנה המטען שלי מרחף H, מעל הלוח. והחתיכה שלנו יכולה להיות כאן, אבל נולך לצייר טבעת עם רדיוס שווה סביב הנקודה הזאת. אז זהו R, הרדיוס. אז בואו נצייר טבעת, כי כל הנקודות האלה יהיו בעצם באותו מרחק מטען הבוחן, נכון? הן כולן בעצם כמו הנקודה הזאת שציירתי כאן. אפשר לחשוב על הציור משמאל כחתך של הטבעת שאני מצייר עכשיו. אז בואו ננסה לחשב את רכיב ה של השדה החשמלי שמפעילה התבאת על המטען. בשביל זה צריך קודם לחשב את שטח הטבעת ולהכפיל אותו בצפיפות המטען כדי לקבל את סך כל המטען שנמצא על התבאת. אז, אז אנחנו נוכל להשתמש בכו קולון כדי למצוא את הכוח או השדה בנקודה הזו, ואז נוכל להשתמש בנוסחה שמצאנו אה, ממש לפני רגע כדי לחשב בסופו של דבר את רכיב ה של השדה. אני יודע שזה נשמע מסובך, אבל זה שווה את זה, כי בסוף יצא לנו שדה קבוע. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון, לפי חוק אולון, טוב, דבר ראשון, בואו נחשב את המטען של הטבעת. אז מהו ה-q של הטבעת? הוא שווה של הטבעת כפול האובי שלה. אז הכותר הוא כמובן 2πr, ונגיד שזו ממש דקה, אוקיי? ממש ממש דקה, האובי שלה הוא dr, אובי אינפינטיסימאלי קטן. אז האובי של הטבעת הוא DR, ולכן זה השטח שלה. אז מהו המטען שלה? הוא יהיה השטח כפול צפיפות המטען, שזה אומר כפול סיגמה. אז זה המטען של הטבעת. אז מהי השדה החשמלי שהיא תפעיל על שלנו? טוב, לפי חוק קולון, הכוח שמפעילה הטבעת הוא קבוע קולון, כפול מטען הטבעת, כפול מטען הבוחן, וכפול. חלקי המרחק בריבוע, נכון? ומה המרחק בין כל נקודה על הטבעת ומטען הבוחן שלנו? טוב, אז זאת, אם נסתכל על זה, זאת כאן היא מהנקודות על נכון? וגם זאת, נכון? זה הרי בעצם היה אה, חתך של התבאת למעלה. אז המרחק מכל נקודה, המרחק כאן הוא R גם כן, המרחק כאן הוא שוב, לפי משפט פיתגורס, שורש של h בריבוע ועוד r בריבוע. אותו מרחק כמו כאן. אז זה המרחק בריבוע מהמטען, וזה שווה בסוף ל-k כפול המטען של הטבעת כפול uh, מטען הבוחן חלקי המרחק בריבוע. טוב, המרחק הוא שורת שה-H בריבוע ועוד R בריבוע, ואם נעלה את זה בריבוע, נקבל פשוט H בריבוע ועוד R בריבוע. אז כדי לחשב את השדה החשמלי שיוצר את הטבעת, והשדה זה פשוט הכוח חלק, eh, חלקי הבוחן, צריך פשוט לחלק את שני אגפים בקיוק קטן, וקיבלנו שהשדה החשמלי הוא קבוע קולון, כפול המטען של הטבעת, חלקי H בריבוע ועוד R בריבוע. ועכשיו, סוף סוף, בואו נראה מהו רכיב ה-Y של השדה מעט הבעת. טוב, זה, זה פשוט יהיה, נכון? מה שחישבנו כרגע זה את העוצמה של הוקטור הזה. נכון? אבל אנחנו צריכים את כי כל רכיבי ה-X בסוף התבטלו. אז זה יהיה פשוט התוצאה קודמת כפול קוסינוס תטא. וחישבנו קודם שקוסינוס תטא הוא פשוט זה. אז נכפיל את עוצמת בזה. אז השדה מהטבעת בכיוון Y שווה לעוצמת השדה כפול קוסינוס תטא, שהוא שורש של H בריבוע ועוד R בריבוע. <אם> נראה שאפשר לפשט זה קצת. למה הופך המכנה? הוא H בריבוע ועוד R בריבוע בחזקת שלושה חצאים. ומהו המונה? בואו נראה. יש לנו KH, הוא מטען את הבעת, שהוא, 음, מצאנו אותו כאן, למעלה, זה 2 פי סיגמה R, בואו נבדר כשלא שכחנו כלום, 2 פי, סי... כן, יש לנו גם TR, אז חישבנו את הרחיב ההנחי של השדה החשמלי, בגובה H מעל הלוח, נכון? אבל, שימו לב, זה לא השדה מכל הלוח, נכון? כי הסתכלנו רק על טבעת ברדיוס R, מהנקודה ממנה מדלנו את הגובה. אמנ... טוב, באמת שכבר דיברתי 12 דקות, גם אני וגם אתם צריכים הפסקה, אז אני המשיך בפעם הבאה, אבל יכולים כבר להבין מה אנחנו הולכים לעשות. כרגע חישבנו את השדה שיצרה טבעת, נכון? עכשיו אנחנו יכולים לעשות אינטגרל אל הביטוי על המשטח כולו, אמנ... ואז אנחנו יכולים לקבל את השדה של טבעות בכל רדיוס, מעין סוף ועד אפס. הסכום של התרומות של כולן ייתן לנו את סך כל השדה החשמלי בגובה H מעל הלוח. אז נתראה בסרטון הבא. להתראות.